Ning üks äh, meie roll on see, siis, et äh, me kaasime lapsi erinevate toodete ja teenuste loomisprotsessi. Seda kõike selleks, et laps, lastel oleks rohkem sõnaeigus kaasa rääkida selles osas, et milliseid ja teenused neile luuakse. Lennused on pöördus pilita koolevängikuksega muuta, lennused on ekspositsioon lastele põnevamaks ja huvitavamaks kogemuseks. Lapsed said see juures ise mõelda ja unistada, mis on nende arvates mõnus näituse kogemus ning sellest nägemusest lähtuvalt nad said siis välja pakkuda enda visiooni. Vivita roll see juures oli pakkuda lastele tuge nende mõtete kasvamisel ideest protokolliks. Ning see siis toimuski disainist prindi kolme päeva jooksul lennu koha peal. Kolmepäevase disaina jooksul kaldistasid lapsed ära muuseumis nende hinnangul parandamist vajavad eksponedid ning, ning seejärel pakkusid enda valitud kitsaskohtadele ka siis lahendused. Need lahendused siis lapsed esitasid, ideed idee, prototüübi Kuidas meie RAK ja VIVITA kohtusid oli tegelikult läbi hinna päringu, nii et VIVITA küsis meilt, kas me tuleksime uurima, siis VIVITAS, design, vivitas koos käivaid lapsi, aga, aga selle koostöö Kohtumisajal leidsime, et meil on tegelikult väga palju, väga suur ühisosa ja tegelikult ka äh, me täiendame hästi üksteist, nii et me võiksime ka mingisugust äh, projekti koos teha ja kellelegi teisele äh, midagi pakkuda. E, ning kui me siis kuulsime, et äh, Lennusadam on oma lasteala arendamas ja, ja perekeskset äh, sellist teenust või külastuskogemust äh, disainimast, siis me juba läksimegi lennusadamale ühiselt oma ideed pakkuma. Aga see oli meie jaoks, me ei mõlema jaoks selline esimene koostöö koht, siis me otsustasime jääda oma liiskude juurde. Et meie tegime uuringu ja siis selle design sprinti sinna peale. Meie uuring siis käsitleski laste ja perede külastuskogemust. Me käisime lastega, Lennusadamas siis koha peal, varjutesime nende külastust, käisime varjuna kaasas, aga palusime neil ka joonistada oma külastuses pilte teha fotosid, videoid ja loomulikult rääkisime ka täiskasvanud siis lapsevanematega põhjalikumalt. Noored jagunesid Sprintis nelja tiimi, kus juures tiimid kujunesid täiesti noorte enda huvide järgi. Esimene tiim, SPSA ei välja, et lennusadamas olev lempitalve laev on väga põnev, et seal sees liikudes saab infot ainult kuulates ja vaadates ning nad tundsid puudust kogemusest. Seega oli nende idee teha lempitusse põgenemistuba, kus läbi vihjate liigutakse ruumist ruumi ning ühtlasi saadakse teada ka uut infot elus laevast. Enetiim Teeg on TRMMS leidis, et näitus on just kui üks terviklik kogemus. Ning nad tõid välja, et, et lennusõdamise on väga suur ning seal on väga raske navigeerida ning üles leida just neid eksponaate, mida soovitakse näha. Seega oligi nende idee luua e-kaart, mis sa aitaks külastajal endale meeldiva teema järgi leida üles just need trajektoorid, mis viivad just nende eksponaatidele, mis klientiga huvitavad. Selleks kasutasid nad ühtlasi ka pildilist ja valgusviidandust ning kasutasid väga nutikelt ära ka lenusõda enda narratiivi vee pealsest ja vee alusest maailmast. Kolmasti Leli Monchella huvitus väga Alve arheoloogist. Nad tõid välja, et Alve arheoloogia on küll väga põnev teema, seda on esitatud vaid tekstidena, mida on noortel väga keeruline lugeda. Ning seega nemad soovisid luua lahendust, mis oleks seiklusik ja samas ka informatiivne. Nende idee oli luua simulaatormäng Alvelaev Kalevi päästmine, mille käigus siis erinevaid ohte rõtsides saadaks infot Kalve arheolo arheologe kohta. Neljas tiim, ukraine lennuk, huvitus väga merepäästegaatrist, mis lennusadamas praegu koha peal on. See simulaatormäng oli küll väga põnev, et Nad tundsid, et see ei ole piisavalt realistlik ning seega nad asusid seda perepääste kaatrit uueks disainima, kus juures prindi käigus valmis ka nende prototüübist täiesti elusuuruses makett. Pärast printi lõppu töötasid nii vivita kui lennusadam noorte ideed põhjalikult läbi ning juba aasta 2024 avatakse uus lennusadama püsinäitus võib näha seal ka noppeid meie vivita noortaide edest.